تو جہانگیر کا پاس کیا ہے؟ وہ پلاس ان کے کیسز میں بھی تھے پنڈور میں بھی ان کا نام آ گیا تو وہ میرے خیال میں وہ میرے سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جب میں کیونکہ ہم پاور میں ہیں تو ہم وہی چیزیں کریں جو نواز شریف اور یہ زرداری کرتے آئے ہیں کہ پاور میں آ کے سارے غلط کام جائز کروا دیں تو ڈفرینس ان سے ہوئے ہیں اور آپ وہ جدھر چلے گئے ہیں کلیئرلی یہ ہے کہ ان کے لیے کرپشن